بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الملفات السرية الملف السري الأول وهو ترتيب الأحداث يعني تكون مطابقه للواقع اللي احنا فيه أولا الملف الأول وهو استمرار غلاء الأسعار ولن تنتهي مسلسل ارتفاع الأسعار للسلع والبضائع وكل شيء حتى يأتي المهدي المنتظر ده رقم واحد ده الملف السري الأول اللي انا اقولكوا عليه عشان شيء ايه يفتكر ايه ان الأسعار هترخص تاني يعني بعد كده لا هي بتزيد هتفضل تزيد تزيد لغاية لما يجي المهدي المنتظر ده نمره واحد نمره اتنين بقي الملف السري الثاني هو البحث والتنقيب عن الملكة كلبطرة لان هي دي اللي هتوصلنا للسيد المسيح اللي هو المهدي المنتظر دي برضو حاجة جديدة معلومة جديدة ما حدش يعرفها الناس كلها بتفتكر ان المهدي المنتظر شيء والسيد المسيح شيء اخر لكن هما شخص واحد فلازم نفهم الوضع ماشي ازاي الصحيح وإن احنا ندور بأقصى سرعة على الملكة كيلوباترا هو الخبيئة بتاعتها معروفة غرب مدينة الإسكندرية هنروحوا هنكشفوها للناس وإن شاء الله نطلع الملكة كيلوباترا سواء كانت بقى في مقبرتها أو في الخبيئة زي أهل الكهف كده ويجي السيد المسيح أو المهدي المنتظر إن هو يقوم بإحيائها من جديد أمام الناس بعد كده هيكون ايه؟ عندنا المهدي المنتظر اللي هو السيد المسيح ودبة الأرض الملكة في فهم دولة اللي هيحكموا العالم كله بأسره مش مصر بس بس هياخدوا من مصر المنبر بتاعهم أو الموقع بتاعهم اللي هيقعدوا فيه مقر الإقامة الدائم هيكون في مصر إن شاء الله طبعاً يكون الحكم لله وما رئيس مصر عادي هو رئيس مصر زي ما هو زي ما جاء سيدنا يوسف عليه السلام على ملك مصر وما خدش الملك من ملك مصر سابه في ملكه بس قاله إيه إن الحكم إلا لله يعني الحكم لربنا ملك مصر معرضهوش قاله تمام سيدنا يوسف اعمل اللي انت عايزه وزع بقى باللي انت عايزه وعمل اللي انت عايزه مدام هتاعت تحكم ايه بشارع الله يعني مكانش فيه اعتراض نفس الفكرة هتبقى مع المهد المنتظر او السيد المسيح واي رئيس لجمهورية مصر العربية لان المهدي المنتظر او السيد المسيح مش هيبقى متفرغ اساسا ان هو يحكم بقى بلد ويشوف يعني أعتقد ذلك يعني أن هو يعني مش هيقدر يشوف رؤساء ويشوف رئيس وزراء يشوف مش عارف ايه ويفتتح مشاريع ويروح لمؤتمرات هنا وهنا لا هو مهام تانية ربنا موكله ليها ان هو اقامة العدل في العالم والقضايا الكبرى زي اسرائيل وفلسطين الحاجات الكبيرة هو اللي بيتدخل فيها. فطبعا مش هيبقى متفرغ للحاجات الصغيرة دي جوه البلد بقى يروح يشوف قطر حطوه فين بيفتتح قطار يفتتح مش عارف ايه دي كل دي مهام رئيس هو ملهوش دعوه بالكلام ده هو بس بيوضع التشريع يعني دي اللي انا بقولكه عليها بقى يعني السيد المسيح ده بيوضع التشريع بتاع ربنا او القانون بس والرئيس هو معروف سلطته هي سلطته سلطة تنفيذية السلطة التشريعية شيء والسلطة التنفيذية شيء والسلطة القضائية شيء آخر ففي ثلاث سلطات بيبقى منفصلين عن بعض صحيح الرئيس واحد لكن الرئيس لا يتدخل في القضاء لا يتدخل في التشريعات ده المفروض يعني يتعامل أنا بقى ما معرفش اذا كان بيتعمل بقى ولا لا ما ديش فكره بصراحه بس الوضع هيكون لما يجي السيد المسيح ان شاء الله هيبقى التشريع للسيد المسيح اللي هو المهدي المنتظر التنفيذ هيكون للرئيس القانون اللي هو للقضاء هو هيبقى برضو التشريع والقضاء للمهدي المنتظر يعني هيمسك السلطتين دولة السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه اما السلطه التنفيذيه اقامه مشروعات استقبال رؤساء استقبال مش عارف افتتاحات حاجات دي مهام الرئيس هو ما علاقه بيها يروح كليه الحربيه يروح مش عارف يخرج دفعه ده الكلام ده ما هو فيه طبعا فدي ناحيه فاحنا سرعه بقى خروج الملكه كليوباترا دي اعتقينا من الطوفان العظيم انا كويس اللي انا بلاقي حاجة اسجل فيها يعني عشان تبقى ايه موجودة للمستقبل بعد كده عشان نسمع الفيديوهات دي تاني بعد حدوث الطوفان العظيم مثلا وما قدرناش نطلع الملكة كليوباترا وقعدت الناس تستخف بكلامي وتعتقدني مثلا انا بضحك عليهم او شارب حاجة او مش عارف ايه فطبعاً ده هو يعود عليهم هم مش هيعود علي أنا أنا لو كاذب مش هيدرق شيء إنما لو صادق فده يعني دي البقى الحاجات المؤلمة تبقى يعني انهيار السد العالي ده يعني ضياع المايه دي أول حاجة ضياع المايه اللي احنا بنعتمد بيها على الزراعة بعد كده ده الطوفان ايه ده اللي هو يأجوج أما مأجوج وبعدين في فيديوهات مفصلة في القناة بتاعتي يعني عن الكلام ده يريد تفتحوها وتشوفوها أكتر هتفهموا أنا بقول ايه وبقول كده ليه من واقع يعني الأديان لكن للأسف مفيش حد بيهتم بالكلام ده ك يعني كأنه ايه كلام عبيط كلام أهبل على الرغم انه ده من أخطر الكلام وأخطر شيء على الامن القومي المصري كلام اللي انا بقوله ده لكن لا يضع لأحد وزن لهذا الكلام فعشان كده انا بحب يعني ان أنا اقول لكم الملفات دي وانتو حرين افعلوا بقى ما تريدوا عايزين نروح وننقبوا الملكة البطرة لقيت مشجعين من الجمهور يحفزني ويشجعني ان انا استمر لقيت مفيش اي تفعيل او اي حد يعني يشجعني خلاص هنكمش وهنطوي طوي على نفسي وهنسيب بقى الفيديوهات هي اللي تتكلم في الاخر سواء انقذتوا البلد او لم تنقذوها في الفيديوهات موجودة وهي مسجلة بتواريخ مختلفة وانزارات مختلفة يعني الحمد لله اعمل كل شيء لكن مفيش حد بيستجيب للأسف بس ولا اعلام ولا جهات تنفيذيه تيجي تقولك انت بتقول كده ليه ولا حتي رجال الدين لك انت بتعمل ايه مفيش حد بيتكلم معاك خالص سايبينك كده مع نفسك ماشي خلاص سيبوني مع نفسي بقي يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم امل حسني من مدينه الاسكندريه تنبأ بعلامات الساعه الكبرى وحروسها من مصر تليفون زيرو اتناشر تمانيه خمسه سبعه تمانيه تسعه سبعه تلاته اربعه شكرا علي حسن استماعكم